ابخاري يا شيخة يا بنت الحبايب افرحي هالياب والفرحة هني قلبي وشح الفخر والراس الطايب اخايلي في فرحتك مليوني. نجمة الثريا اخايلي في فرحتك التعب والجد وعزم وفعايل جبتها اليوم الشهاده الجامعيه جديد الزفات والشيلات شيلات الفرح قصائد شعرية حسب